ك study أنت ترجمة tipo كت ديال لم يكن فالإن cactuser كم Mattea ص **Varpa wondering Is there not reconocut man the USarm « Because this is the idea of the IDA» refused ولكن ماشي كتعني أنك تنكر، هادوك الناس كانوا بالمعارضة، ياك؟ قلنا معطونا عطونا البوزيسيون نديرو معاكم المعارضة، عادي جدا، فهمتي وقلت لك؟ شنو هو المقصود؟ حيدنا هديك القديمة، حيت واحد المجموعة مفهموش روسهم كيفاش في المعارضة، مفهمش، نديرو شراعية ديال علاش؟ حيت حنا راه ما نبغيش ولكن بزاف ديال الناس الأحزاب راه كاين أحزاب اللي عندها أطر وعندها شباب ولكن ما خلوهمش يزيدوا نهائيا مجموعة ديال الأحزاب شباب إلى هضر ما ما تقول هذا هو ليبرالي ولا عنده أفكار مزيانة ولكن مع الأسف واحد هذا واقع قضية ديال أنا قضية دي. تجاه ديال انا راه واحد القضية باول ما واحد ما اولا يا الصراعات اللي كاينه داخل اليساري ثانيا بزاف ديال الناس كيوجهوا الاتهام كيوجهوا الاتهام ديال ولكن باول ما حكمش غير واحد جماعات كاينه جماعات دابا اللي كيسيرها مازال مايمكنش يحكمو عليها باقا الجماعات المحليه ما تلقاش الوقت ديالها اذا خاص احزاب توصل كما الان بحيث بعد ما يمكنش يحكم عليها دابا. مازال يلاه وصل للحكومه. كاينه احزاب اللي خاصها تجرب ولكن بزاف ديال الناس ما كيعرفوش أحزاب, أحزاب راه فيها ناس فيها عندهم بورتوغاليولهم عندهم ناس اللي يفكروا راه مجموعين على على مشروع واحد مجموعه ديال الاحزاب. بما فيها الاحزاب ضعيفه. ضعيفه راه كتلقى واحد المجموعه عندها واحد المجموعه ديال الناس كيصوتوا كي كيذاكروا وكيفكروا كي علاش لان ما عندكش حق تمنعي انت لانه كاين قانون هذه الحريات اللي واحد القضيه اللي لعبنا بزاف ديال الاحزاب برقه كذا ما صحيح ياسس حزب ويجي وصل للمجتمع الى قدر يبقى اذا حنا في المغرب دارت الدوره نتفقوا على واحد القضيه ان الاحزاب اللي كانت كتشتغل في الوجه القديمه مشات الأحزاب اللي دابا في المعارضة وما قدرش نفس المعارضة اللي الأحزاب منها وضعية خطيرة جداً إما ما يقدر المرحلة وإما ريشة القاضي دار در دار الدورة الأولى الدورة ودار دار دار دار الدورة الثانية. من اللي كيطلب الحريه وفي طلب العداله وفي طلب الكرامه ديال المواطن. دي حيت هو ماشي اسم. الحركات الاحتجاجيه راه باغي تصيفطها في السياسه. في حيت حاجه والحركات الاحتجاجيه حاجه وسويتو الجامعات تطف حاجه. هذه حركات كتخرج كتهز مجموعه ديال المطالب اللي هي بسيطه. وريت لي اول ما بعث في المغرب عندنا آه... عندنا حركه اللي تقريبا كان فيها كانت فيها واحد المطالب في واحد المرحله كانت كتبان بانها آه موحده. القضية ديال أمريكا ساعدت الشعوب راه المتوقع الإستمرارية ديال أوباما هذو هو الطريقة ديال الديمقراطيين الطريقة ديال الجمهوريين أنهم كيغيروا الأنظمة بقوة بحال وقع في العراق بحال وقع في العراق الطريقة ديال الديمقراطيين كيغيروها بطريقة ماشي بنفس بنفس العملية كيشتغلوا بهذا الشي راه معروفة من المرحلة ديال الديمقراطيين كلهم كيشتغلوا بهذ العملية ولكن أنعطي غير مثال في مصر ما كانش الولايات المتحده الامريكيه كتوقع غيوصل توصل هذه العمليه ديال يطيح بمباراه ويطيح كاع الحاشيه، نعطيك غير مثال واحد إذا كنتم كتعرفوا هذاك عمرو حمزوي عمرو حمزوي هو تربيه امريكيه، نعرفو صديق ديالي تربيه امريكيه، عمرو حمزوي كان نازل في الساحه واحد المرحله ملي جا عمر السوياني اللي صافي الثوره الساحه ديالها ورقصت وقف حتى هي كان عندها ولكن زرقات لها زرقات لها توربيز زرقات الولايات المتحده الامريكيه ولكن الولايات المتحده الامريكيه لها اتصالات جميع حركات الاسلاميه, جميع الإسلامية في العالم ماشي شي واحد بالذات جميع الحركات الاسلاميه عندها اتصالات بالولايات المتحده الامريكيه لك. وهي تسير في هذا الاتجاه بما يسمى بالنماذج الاسلاميه المعتمده جميع الحركات بمعنى جميع الحركات عندها اتصالات جميع الانواع ديال الحركات المساله ديال ديال البي جي دي اللي طرح ال القوانين شي واحد طرح القوانين التنظيميه بي جي دي عارض القوانين التنظيميه اللي كانت كتصور كان عارضا اذا ماكاينش ما يمكنش نقولوا بانه لا راه التفسير ديالنا القوانين التنظيميه هي اللي عطاته هذه العمليه لا هو عارض عارض عارض هو لا لا لا لا لا الناس القوانين التنظيميه على اساس سنعود إلى المجدية بين بين مستوى شوف, شوف ما آخر دي محطعت. محطعت. الاخر عين ديال ديال ديال شوق دي المجموعة شوف شوف النور ديال شنو كان ولكن بالنسبة ليهم آخر ما أنه ما ولكن إمكانية ولكن نسبة ديال حجة العدل ما كما أنا قلت لك رأي ديال واحد كاين الآن تحليل ديال ديال الأوراق ديال تحليل ديال ديال اللوائح كاين واحد العملية ديال تحليل. ولكن كنهضر معاك القانون الدستوري النظام ديال التمثيل النسبي صعيب أنه يعطيها ما يعطيش هذوك الفوارق هاد أزيد من 5000 صوت ملغاز وهناك التحليل ديالها 500000 صوت التحليل ديال راه كاين حتى الناس اللي هما مشاو ديال العملية ديال ما عرفش وقع ضرب وقع حاجة مجموعة ديال ديال لا كاين ديال الناس اللي هما وقع في الناس هو لاحظ سبب العملية ولكن هذا هذه القضية ديال ديال الإحسان كاين علاش؟ ماذا ستخسر هذا الاحسان لو صلاح حزب العداله والتنميه الى الحريه الى الى السلطه؟ النخبه والمفهوم ديال الكشوف راه ستكون هنا علاش؟ اذا نجح اذا نجح حزب, حزب العداله والتنميه على هذا انه يمكن للعدل والاحسان ترفع المطاليب دياله واذا لم ينجح فتبقى العدل الاحسان وحدة في الشارع هذا هو تحديد يبنى عليه واحد واحد المجموعه والعدل والاحسان جماعه تمارس سياسته مهنيه تمارس تمارس سياسة بمهنيه كاين المساله ديال ديال حركه الاخوان المسلمين في مصر وحركه النظام راه الصفر ولا اللي عطى الازمه الصفر ولا اللي عطى راه وقعت هذه المساله باللي لما وقع العمليه ديال بلفرج ديال القوى السياسيه اللي خاصها وقعت ازمه لا في تونس ولا في ولا في مصر القضيه ديال حكومه تتحرك بمشروع مجتمعي راه قريب في الاحزاب السياسيه المشروع المجتمعي معناه عنده تصور, <تصور>, <تصور>, <تصور>, <تصور>, تصور يعني واحد القضيه معينه راه بيجي لان دابا في البرنامج كاين تصور خلينا نتكلم على راه تصور كيف؟ مثلا مثال صندوق المقاصه غندعموه بهذه القضيه تجي للصندوق ديال البيزا كان عنده تصور عندهم تصور غير هو شغينجح التصور ولا ماينجحش هذا هو النقاش تصور هذيك الارقام كيقول إحنا حنا واحد لواحد أشحال ديال التوظيفات، المسألة كاين تصور، كاين تصور، مكاينش شي حكومة كتحرك بلا بدون شروط مجتمعي؟ يمكن تقول لي الحكومة السابقة علاش؟ لأن الحكومة ديال عبد الرحمن اليوسفي كان عندها تصور في البرنامج ديالها شنو حقوقي، سياسي حقوقي، وأنا راه كاين كثير كيقول لك الأزمة اللي وصلنا لها الآن هو أن ما خليناش الجريبة ديال عبد الرحمن اليوسفي تمشي رغم أنها ما وصلتش، ما وصلتش ديالها تم كتابة التثبيت وقع واحد التحول كبير. التجربه ديال جطو مشات في اتجاه اقتصادي واجتماعي اللي كيعتبر بانها المسائل اللي وقعت نتاع ارتفاع ديال العقار الى غير ذلك مسؤوله التجربه ديال ديال الحكومه ديال فاس ما كاينش اتاه ما كاينش ما تصرفش ما تقدرش تصنفها واش هذا اتجاه اجتماعي واقتصادي ومكمل هذه توجه الجاو شعار ديال ربط المسؤوليه المحاسبة ومكافحه الفساد وغادي كاين في هذا الاتجاه غير فين كنتناقشو معاهم هاد الأرقام حاليا الحكومة القديمة كتقول ودي وصلنا لربعة فاصيلة سبعة واحد دولي في الاقتصاد في المغرب واحد المجموعه ديال المظاهر اللي كتبان ما بقاش <تصفيق> ربما سبعة تكون عندها اثر على <تصفيق> المواطن الاشكال هو ب 4.7 تقدر نولد واحد الفيل واحد الشتوزيه ديال مثلا رئيس الحكومه كان يجيب مثلا غتخلي 4.7% ولكن غتوزع ملي كيهضروا على الحكام هذا هو التوزيع كيفاش كتوزع توزع غير عند واحد التصويت العقابي راه كاين جميع التجارب التصويت حنا وصلنا لهذه العملية آه شي واحد قال شي آخر قال كنت أتمنى أن لا يكون حزب استقلال راه التحالفات عندنا في المغرب كتقارب الوطن بحال هادشي ديال مثلا كيقول لك علاش وقع تقارب ما بين تقدم الاشتراكية وحزب العدالة والقيمة راه عادي في السياسة عرفتي علاش كاين التحالفات المبنية على القديمة الإيديولوجي حالفة وكنتحالفوا على كانت كنتحالفوا مثلا على قضية ديال التعليم كنتحالفوا وحنا وقتا حنا مختلفين ايديولوجيا كنتحالفوا على تنفيذ واحد السياسه عموميه راه ماشي ضروري التقارب الايديولوجي كاين كيتسمى كيتسمى كي ما يسمى بعمليه ديال شحال غير ربح شحال غنخسر كنقول انا لقربت انت شحال غير ربح شحال غنخسر ووقعت واحد المرحله ما بين الاتحاد الشراكي والعداله والتنميه اذا التحالفات راه ماشي ضروري خصني نقلب على واحد يكون عنده نفس المسائل الايديولوجيه حزب النور هو و... هو وسميتو العداله في الحريه والعداله ما راه غادي غادي يمشي للاحزاب اللي عندها توجه ليبرالي، أه واش الدراسه ديالكم كنتم كتبوا في الربيع أه العربي، انا كتلقى انه أه كانت كاينه تقارير اللي كانت كتصدر على المبادره العربيه للاصلاح كتنقل الدول، تنقل الدول، ولكن كانت دول مغلقه ماكاينش تشتغل عليها، بحال مثلا ماكاينش تشتغل على تونس، ماكانش الدليل إلا الاسئله ديال تونس ستعيد معنا كانوا كيجيو كيشاركو في الملتقيات ما كيقدرش يهضر على تونس، شنو كيجي مثلا جا يهضر على تونس في الانتخابات كيجيو داك النظام الانتخابي وما كيفوتش داك الشيء اللي مكتوب في القرن، ما كيقدرش يهضر. بمعنى ما كانش المعلومه ماشي يمكن توصل لها. الناس هنا كانوا كيقولوا لكن كانت كتابات بحال مثلا الكتابات اللي تكتبات على العائله ديال الطرابلسيه وعلى بن علي وكانت كتنبأ بمجموعه ديال العناصر. في المغرب آخر جملة في هذا الكتاب عن المسار ديال الاحتجاج هو تقريبا تنجز في جزء 2008. 2008 ولكن مصدرها حتى 2011 يعني 2011 تعطل عند مركز دراسات الوحدة العربية اخر جملة شناهي انا مشارك مشارك على, اله على, على الدراسة عن المغرب كنقول بان الاحتجاج راه عنده مخاطر ولكن لانه يجب ان يكون هناك شنو قال لي يكون هناك اشخاص يجب أي واحد هناك اشخاص يزيد لما كانش ما كانش شفت واحد الحلقه وما كان <تصفيق> كان كانت فيها هاد في واش واش ولا ما في مع واحد طاح الناس يجي في اكثر من ديالو الحركة بعد خروج لعدد الإحسان كانت ضعفت، علاش؟ لأن الحركة منظمة وللقريتو البيان ديال الخروج راه بأن الحركة كانت منضبطة ديال الإحسان كانت منضبطة، تيارات القرار كانت مخترقة سياسيا، الأجندة اختلفت بمعنى اختلفت ولكن حتى الآن راه مازال ماكايناش كاين تساؤلات على الخروج ديال العدل الإحسان ربما شفتوا واحد الموقع بانه اللي تنشر ان القراضوي طرح واحد الهدنه من العدل الإحسان لصالح العداله والدنيا لصالح العداله والدنيا، كلها معلومات كتجي واش صحيحه واش ولكن الذي تبين بان العدل الإحسان ما غادراتش الشرع، لا يعني مازال يمكن التواجد ولكن بشكل اخر. نسبه اللي حصلت على راه ماشي لا مشكيكين قال مشكي. لي راه في واحد المجموعه ديال الاخون ديال العداله الوطنيه كتهضر على قاعده كتهني كتشكوا ماشي طبعا راه ما بانش واحد بين المشكيك انا كنهضروا نمط الصراع اللي راه يقرا في التنتيشبي التنتيشبي ما يعطاكش ديك الفور راه ماشي مشكيك راه ما كيعطاكش الا في حاله واحده وهي يكون العدد ديال الاصوات المنغص كبير يكون عدد ديال الاصوات يبقى باش انا بان كيتيت من من من سميتو من من العداله والتنميه كيقولوا كلناش متفقين هذاك الخط هذا باش يكونوا راضيين ماشي العمليه ديال التشكيل هذاك طبيعي كان متوقع يفوز كان متوقع يفوز راه كان متوقع ثلاثه اللي يفوزوا راه مكرطبو اما هو اما حيث السبب غير تجمع تجمعوا بيناتكم راه تمصوا ف انا كسبت ثلاثه سينارات وثلاثه وجا واحد قال لك اه, آه. كيفاش سيناريو كذا كنت هدرت السيناريو القوي المتوسط ماشي خطأت انا السفارات الاجنبيه السفارات الاجنبيه واحد الاتجاه ولكن الناس شافوا شافوا انا المانار سليمي عندي ستيلو كاع ما شافوا مكتب ديال دراسه امريكي مجهز بكاع الادوات ديالو كشكل اللي غيصرفوا اما احنا كنا واحد فيه. كاين قوي كاين متوسط كاين ولكن الاشكال اللي وقع هو في العدد هذا العدد كبير كاين احزاب مثلا حتى واحد ما كان كيتوقع ان الحزب ديال جبهه الانقاذ يجيبها او ان الحزب ديال الحركه الشعبيه جبهه القوى او الحزب هذا الحزب ديال الحركه الشعبيه يجيب هذاك حتى واحد ما كان كيتوقع كي حتى ما كيتوقع العمليه ولكن هذه ارقام كاين القضيه ديال اصوات المراس وكاين عمليه اخرى القضيه ديال الدستور ممنوع وانا استاذ في القانون الدستوري ما كنستعملش المصطلحات كنستعمل الميثاق الممنوع انا قريت قال لي ديكسيون ديال القانون الدستوري ما تلقاش الدستور لان الدستور المصطلح ديالو ديمقراطي الدستور الفكره ديالو ملي جا في القرن 18 فكره ديال الدستور ديمقراطيه الدستور الممنوع هو كاين المصطلح اللي كيستعمل هو الميثاق الممنوع الميثاق الممنوع اللي كيمنحو الحاكم الشعب اما الدستور كيقول كي لك يمكن تناقش واش الوضع بطريقه ماشي ديمقراطيه هل الوضع بطريقه ديمقراطيه ام لا بحال النقاش اللي كان عندنا في المغرب على على الهيئه ديال من هو راسي يستعيدها ولا لا تاكيه خصها الطريقه ديال ان يمكن ان قضيه التديج لجنه الخبراء ومن بعد تتعرض المسائل على على الاستفتاء تحليل ديال الاستفتاء هذا راه القضيه ديال الموضوع في المناصفه راه ماشي ماشي موضه دستور جاب المبدأ المبدأ ديال المناصفه ودار واحد الجمله راه عندهم زوجاج راه كاينه نسائيه بقات كترافع واحد المده طويله على العمليه راه سوسيولوجيا في المغرب راه عندنا 50% تقريبا 50% بمعنى النظريات ديال التنميه كله كيف المجتمع يمشي 50% ويخلي 50% ثم هذه القضيه ديال مبدا المراصفه مبدا الناس هذيك القضية اللي تسعى الدولة، راه ماشي تسعى مصطلح إنشائي بالقانون، راه مبدأ التزام الدولة، أول خطأ اللي دارت الدولة هو هذه القضية ديال ديال أولا دارتها في المسألة ديال مجلس سميتو، مجلس النواب، ودارت واحد العملية أخرى اللي دارها البرلمان في النص ديالو، هو دار تمييز ضد الشابات، هذا الشيء كاع، دار شباب وما دارش الشباب، هذاك كله ما كانش خاصو يدوز دستوريا لو كان عندنا مجلس دستوري صحيح. القضية ديال ماشي التفاف على الديمقراطية، الحكومة فيها مرأة واحدة، ولكن بزاف ديال الناس وجدوا ثقة حتى بعد هذاك الحزب عطاتو مصالح الديمقراطية عطاتو مرأة واحدة، شو الأحزاب الأخرى اللي كانت كتنادي في الحدث هي، هذا الشيء خوير هذه العملية، قضية القضية ديال المغرب في في المستقبل، الأخ اللي قال قاب قوسين من الديل هي واش عندك شي حجاج، قال لك هذا هو المغرب تجاوز المرحلة الأولى ديال المخاطر، فاش المغرب تاني راه ماشي كاينة المفهوم ديال الدولة، هادشي اللي كتهضرو عليه مثال ديال السكن هادشي ديال الشوائب، راه واحد الوقيته كانت تضعف الدولة، هاد الدولة كترجع، المغرب كاين مختلف على على, على, على ولكن المخاطر كيناً إذا المغرب قبل هادشي ديال العشرين فبراير ما غاديش يكون هو سميتو المغرب يكون المغرب ديال الحركه ديال كيفكروا كيديروا سياسات هذه العمليه ولكن المستقبل هو ان المغرب كاين العربيه الاخرى اللي صعيب الان هو اذا مشينا للقضيه ديال الحركه ديما موجوده سؤال المطروح هو, هو هل تعيد الدور الخطأ؟ واش في العمليه ديال الناس تشوف بعد الطريقه اللي كتفكر فيها بعض الاحزاب السياسيه مثلا واحد يقول لي بنتو ولا ولدو اللائحه الوطنيه هو. ترى الشعب القواعد ديال كيف داو تشمي كتقول خاص ما من ولا ولدك ولا امتدا ولا في غير شي مات ونقولك في المريخ، لكن كاين واحد النخبه السقف ديالها هو هذا ما كتحبش العمليه، ما, ما كاينش، وعندنا مساله اخرى غنقولها، عندنا مجتمع مدني تاهو ما كايديرش الدور ديالو، واش كاين شي حركه في المجتمع المدني كتراقب المؤتمرات ديال الاحزاب، دير العمليه تراقب، تراقب المجتمع ما كايلعبش، دور الدور ديالو المجتمع المدني، راه معقده باش نسالي ديك القضيه ديال علاش كاينه التوتر في فقط في العالم العربي وما كاينش في الصومال واش الصومال واش هو لي